Niin, tervetuloa Kemioluku tiedet tiedetorstaihin. Minä olen Noora-Kaisa Rantanen ja tänään meidän aiheena on Vortex-hanke, jossa tutkitaan itämeren upotettuja kemiallisia taisteluaineita sekä niiden myrkyllisyyttä. Mä haluaisin aloittaa kertomalla lyhyesti itsestäni. Eli mä valmistuin öö, Lovisan ruotsinkielisestä lukiosta, Ruisa Gymnasiumista vuonna 2014. Ja heti sen jälkeen minä hain Helsingin yliopistoon opiskelemaan kemiaa. Ja mä valitsin kaksikielisen tutkinnon, koska mä halusin pätevyyden, tai siis halusin osata kemiaa sekä ruotsiksi että suomeksi. Ja tutkinnossa siis äh, mä opiskelin sekä suomeksi että ruotsiksi ja tota, tein kielitestin ja jolla todensin ammatillisen osaamisen kummallakin kielellä. Mun kandivaiheen opinnot vähän sen venähti, koska siinä välissä mä lähdin vähän sen työelämään seikkailemaan. Että, ähm, mä lähdin melkein kahdeksi vuodeksi äh, Lovisan voimaloitokseen työskentelemään heidän kemialaboratoriossa tekemään, tekemään erilaisia kemiallisia analyysejä prosessivesistä. Ja sen lisäksi täällä yliopistossa mä työskentelin kemialuokka ohjaajana. Kun sitten valmistuin vuonna 2020, niin mä jatkoin heti maisteriopintoihin ja tota, siellä mä tein lopputyöni VeriFinille aiheesta maanäytteiden epäorganinen analyysi rikoskemiallisessa tutkimuksessa, mikä siis sisälsi ionikramatografiaan kromatografisia ja massaspektrometrisiä analyysejä maanäytteistä. Nykyään mä toimin väitöskirjatutkijana VeriFinillä Helsingin yliopistossa ja Tutkin just itämeren upotettuja kemiallisia taisteluaineita ja niiden myrkyllisyyttä. Nyt joku ehkä ihmettelee, että mikä ihme on kemiallinen ase tai kemialli, kemiallinen taisteluaine. No kemiallinen taisteluaine on sellainen kemikaali, joka on erittäin myrkyllinen, suunniteltu tappamaan, lamauttamaan tai muulla tavalla väliaikaisesti tai pysyvästi vahingoittamaan ihmistä tai ihan mitä tahansa eliötä, esimerkiksi eläintä. Sitten kun näistä kemiallisista taisteluaineista tehdään aseita, niin niitä loogisesti sitten kutsutaan kemialliseksi aseiksi. No näitä kemiallisia aseita ja taisteluaineita valmistettiin valtavia määriä maailmansotien aikana. Ihan siis sotatarkoitukseen. Sota tota, soten jälkeen sitten ruvettiin keskustelemaan, että onko tällaisten aineiden ja aseiden hallussapito ja käyttö yhtään hyvä asia, niin päädyttiin ennen pitkää siihen, että nämä kemialliset aseet täytyy kieltää ja nykyään on voimassa kemiallinen kemiallisten aseiden kieltosopimus, joka astui voimaan 1997. Ja se kieltää nimenomaan näiden aseiden käytön ihan aseistettuna sekä ihan kemikaaleina, mutta sen lisäksi se kieltää myös näiden lähtöaineiden ja itse kemikaalien valmistuksen ja varastoinnin eli kaikki varastotkin on tuhottava ennemmin tai myöhemmin. No, tätä kieltosopimusta tekemässä ja nykyään myös valvomassa on sellainen yhdistys, jota kutsutaan kemiallisen aseen kieltojärjestö, OPCV. Se tulee englannin kielen lyönteestä. Ja heillä on useita yhteistyölaboratorioita, jotka tekevät tutkimusta, valvontaa ja muuta työtä just kemiallisiin aseisiin liittyen. Suomessa ää, tällainen laboratorio on ää, kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti Verifin, joka on siis osana Helsingin yliopistoa. Me tehdään tietenkin OPCVn määrääviä tehtäviä, joka muun muassa tarkoittaa sitä, että kun meille toimitetaan näytteitä, meidän on pystyttävä kemiallisten analyysien avulla selvittämään, onko kyseisessä näytteessä kemiallisia taisteluaineita vai ei. Me tehdään myös paljon koulutustyötä, että me esimerkiksi kouluttaan kehitysmaissa kemian alan ihmisiä tekemään analyysejä, näytteiden käsittelyä ja laadunhallintaa just kemiallisiin aseisiin liittyen. Ja tietenkin hyvinkin suuri ja merkittävä osa meidän työtä on tutkimustyötä. Aina löytyy uusia asioita, jotka pitää selvittää kemiallisista aseista. Sitten päästäänkin itse aiheeseen, eli siis mun tutkimusprojektiin. Mm, muistetaan, että Itämeri on ainutlaatuinen. Se on murtovesiallas, mikä siis tarkoittaa, sitä, että siellä on sekä makeaa että suolaista vettä. Tanskan salmista tulee tätä suolaista vettä, joten Itämeren tota, eteläisissä osissa on tietenkin suurempi suolapitoisuus kuin pohjoisissa osissa. Ja tietenkin eliöistö määräytyy tämän suolaisuuden mukaan. Että muistatte varmaan, että Itämeressä tava tavataan lajeja, jotka kuuluu sekä makiaan että suolaiseen elinympäristöön. Nämä eri eliöt muodostavat monenlaisia ekosysteemejä. Jotkut näistä voi olla hyvinkin pieniä. Ja nää ekosysteemit on hyvin herkkiä ja haavoittuvaisia. Eli pienikin muutos voi aiheuttaa sen, että se ekosysteemi ei enää selviä. Sen lisäksi, että Itämeri on ä, tota, ympäristön kannalta hyvinkin tärkeä alue, niin se on tietenkin ihmisellekin hyvin tärkeää, että monet ä, valtiot hyötyy sekä taloudellisesti että matkailun ja ulkoiluelämän kannalta Itämerestä. Itämerää tutkii hyvinkin moni eri järjestö- ja tutkimuskeskus, moni yliopisto. Yksi näistä on Helsinki-komissio, joka siis keskeisinä tavoitteena on seurata Itämeren tilaa sekä edistää sen suojelutyötä. No niin, ja miten kemialliset aseet liittyy Itämereen? Joo, toisen maailmansodan jälkeen, etenkin sotien aikana, Itämereen dumpattiin valtavia määriä kemiallisia taisteluaineita ja myöskin ihan tavallisia aseita. Eli kun teknologia ja aseet vanhentuivat, ne täytyy hävittää jollakin tavalla, ja sitten sotien jälkeen, kun näitä ei enää saanut pitää hallussa, niin ne tuhota jotain, niin yksinkertainen tapa oli upottaa ne yksinkertaisesti mereen. Ja tässä massa kuvassa nähdään tunnistettuja upotusalueita itämeressä. Yksi suurimmista on Bornholmin upotusalue, johon on opotettu noin 11 000 tonnia arseenia sisältäviä kemiallisia taisteluaineita. Tämän lisäksi siellä on huomattavia määriä sinappikaasua ja tietenkin erinäisiä pommeja ja ammuksia. On laskettu, että Itämeressä yhteensä olisi noin 50 000 tonnia erilaisia aseita. No nyt kun nämä aineet ja aseet on luoputettuna kymmeniä vuosia, osa jopa sata vuotta tai jotain sinne päin, niin kuten arvata saattaa, niin ne, ne on tietenkin ruostuneet ja vaurioituneet kaikki säiliöt. Ja on herännyt suuri kysymys, että vuotaako nämä säiliöt sitten ympäristöön ja kuinka laajalle ne sitten sitä säiliön lähiympäristöstä vuotaa, jos ne vuotaa. <köhön> Muita kysymyksiä on, että mitä niillä sitten tapahtuu ympäristössä? Muuntuuko ne joksikin toisenlaiseksi kemikaaleiksi? Voiko nämä uudet yhdisteet tai sitten ihan taktitkin yhdisteet siirtyä esimerkiksi kaloihin tai ihmisiin? tai muihin eliöihin, miten näille kemikaaleille sitten tapahtuu eliön sisällä tai muuttaa meidän kehot sitten ne jokin muuksi aineeksi. Ja ennen kaikkea ovatko nämä aineet myrkyllisiä ja minkälaisia seurauksia sitten näistä mahdollisista vuodoista sitten on ympäristölle ja ekosysteemeille. No, mitä me tiedetään on, että nämä yhdisteet hydrolysoituvat ja hapettuvat, kun ne joutuu veteen. Vesi on tosi reaktiivinen näiden kanssa, että äm, esimerkiksi tämän, tässä vasemmanpuoleisessa kuvassa nähdään ä, Clark 1 yhdiste. Niin kun se joutuu veteen, niin siihen tulee ensin OH-ryhmä, kloridin tilalle, liittyneen tuohon mm harseeniin. -hmm. Siitä eteenpäin kun sinne tulee vielä toinen vesimolekyyli, niin siitä tulee sitten arsinihappoa. Sinappikaasun kohdalla tuossa oikealla on vähän mutkikkaampi tilanne, että tiedetään, että se, se polymerisoituu, muodostaa pitkiä ketjurakenteita, se voi hajota rikiksi kokonaan tai epäorganiseksi rikiksi, mutta puolestaan myös muodostaa syklisiä rakenteita. Lisäksi me tiedetään, että mikrobit pystyy muuntamaan erilaisia kemikaaleja mukaan lukien kemiallisia taisteluaineita uusiksi yhdisteiksi. Ja tätä kutsutaan biomuuntumiseksi. Mutta on vielä paljon asioita, joita me ei tiedetä näiden kemikaalien reaktiivisuudesta vesiympäristössä ja vesielijöissä. Ja ennen kaikkea me ei tiedetä, mitä, minkälainen niiden myrkyllisyys erilaisille eliöille on. Vastaamaan näihin kysymyksiin meillä on nyt toiminnassa sellainen hanke, jota kutsutaan WordOks-hankkeeksi. Ja se on siis yhteistyöhanke Verifinin ja Suomen ympäristökeskuksen sykkeen kanssa jossa nimenomaan tutkitaan Itämeren ukutettuja kemiallisia taisteluaineita ja ää, niiden myrkyllisyyttä. Meillä on myös paljon yhteistyökumppaneita muista eurooppalaisista ja yhdysvaltalaisista tota, tutkimuskeskuksista. Tämän hankkeen tavoitteena on tutkia, miten tietyt yhdisteet sekä sinappikaasu biomuuntumat äh, sedimenteissä äh, sekä löytää mahdolliset mikrobit, jotka osallistuvat tähän biomuuntumiseen. Me halutaan myös äh, kehittää uusia, parempia analyysimenetelmiä näiden kemikaalien tunnistamiseksi ja tietenkin pitoisuuden määrittämiseen. Öm, me halutaan selvittää, kuinka myrkyllisiä nämä aineet ovat ja tutkia sinappikaasun meta metavaliaa mm, eri vesiympäristön eliöissä. Ja tämän tutkimusprojektin öm, Suurimpana tavoitteena on tuottaa uutta tutkimustietoa, jolla pystyttäisiin sitten paremmin arvioimaan kemiallisten taisteluaineiden ympäristökuormitusta ja riskiä. Ja se, niiden, tämän tiedon avulla myös sitten auttaa päätöksentekijöitä ratkaisemaan näiden kemiallisten taisteluaineiden kohtalosta. Eli Pitääkö meidän nostaa ne Itämeren pohjalta vai ei? Meillä on neljä tutkimushypoteesia. Ensinnäkin me uskotaan, että nämä meidän yhdisteet, joita me tutkitaan, ne muuttuvat sedimenteissä mikrobien toiminnan kautta uusiksi tuntemattomiksi kemikaaleiksi. Ja että näitä kemikaaleja voitaisiin sitten käyttää kemiallisten aseiden kokonaiskuormituksen selvittämiseksi. Toiseksi me uskotaan, että nämä uudet kemikaalit on rasvaliukoisempia kuin niiden lähtöaineet, eli se intakti taisteluaine. Ja tämä sitten tarkoittaa sitä, että ne pystyy paremmin kertymään sekä eläimiin, kaloihin, että ihmisiin. Kolmanneksi me uskotaan, että nämä aineet on myrkyllisempiä kuin ne alkuperäiset aineet. Ja että niillä voi olla jopa subletaaleja, eli ei-tappavia vaikutuksia äm, eri eliöihin. Meidän viimeinen hypoteesi on, että ei, että sinappikaasu metabolisoituu korkeamman tason eliöissä vielä tuntemattomiksi aineiksi. Ja näitä metaboliitteja, joiksi ne, näitä uusia yhdisteitä kutsutaan, voitaisiin sitten käyttää. Hmm selvittämään, että onko jokin eliö tai ihminen altistunut sinappikaasulle vai ei. Meidän tutkimusprojekti, Worldox-hanke, jakautuu neljään työpakettiin ja mä ajattelin käydä ne nyt seuraavaksi läpi. Ykköspaketissa me tutkitaan sinappikaasun ja näiden kolmen alareunassa näkyvien fenyyli muuntumista sedimenteissä. Sitä varten me ollaan kerätty kahdesta näytteenottopisteestä sedimenttinäytteitä. Yksi näytepiste on Bornholm, joka on tunnettu um, upotusalue. Ja toinen on JML, tuolla lähellä mm, Suomen vesi Istöä, jossa tiedetään, että kemiallisia taisteluaineita ei ole upotettu, eli se on puhdas näyte. Ja me uskotaan, että näissä kahdessa näyttönotto on erilaiset mikrobikannat, jotka on sopeutunut erilaisiin kemiallisiin olosuhteisiin ja sen takia pystyisi mm, muuntamaan näitä kemikaaleja ja sopeutumaan niihin eri tavalla. Näistä näytteenottopisteistä, näytteenottopisteistä kerätyistä sedimenteistä me valmistettiin näytteitä, jotka sitten spiikattiin näillä meidän Target-kemikaaleilla. Osaan lähdettiin näitä arseniyhdisteitä ja osaan vaan vain sinappikaasua, ja sitten niitä haudutettiin, eli impuvoitiin tietyn aikaa viileässä lämpötilassa, joko hapelisissa tai hapettomissa olosuhteissa. Ennalta määrätyn ajan ja sen jälkeen me tehtiin niistä vähän analyysejä. Ja mitä analyysejä ne sitten oli. Minä tein näistä näytteistä Kemialliset analyysit, joilla siis tarkoitus on tutkia, mitä kemikaaleja näissä sedimenteissä nyt inkuboinnin jälkeen löytyy. Tähän me käytettiin erilaisia GC-LC-tandemassa massaspektrometrisiä menetelmiä, jossa siis LC on nestekromatografia ja GC kaasukromatografia. Ja niiden, näillä graf, kromatografisilla menetelmillä on tarkoitus erottaa näytteestä tietyt yhdisteet toisistaan. Että me nähdään paremmin, että mitä kaikenlaisia kemikaaleja siellä on. Ja massaspektrometri on line-detektori, jolloin sitten mitataan mitä siellä näytteessä on. Meidän ystävät sykkeellisten teki mikrobiologisia analyysejä näistä näytteistä. Ja tarkoituksena oli määrittää, mitä bakteereja siellä on ja kuinka aktiivisia ne on. Tässä on paljon vaikeita sanoja, mutta yksinkertaisesti tätä tarkoittaa sitä, että näytteistä otettiin DNA näytteet, jotka sitten hajotettiin eli sekvensoitiin ja sen DNA-sekvenssin avulla tunnistettiin, mikä bakteeri on kyseessä ja sitten me haetaan sieltä tai tutkitaan, mitä geenejä siellä on, jolla pystyy selvittämään, minkälaista metaboliaa nämä bakteerit sitten pystyy tekemään ja sillä tavalla vähän ennustaa, että mitkä bakteerit on tehnyt minkälaisia biomuuntumistuotteita. Joo ja tietenkin selvittää, että ä, kuinka aktiivisia nämä on. Eli mitä enemmän siellä on näitä tietynlaisia bakteereja, sitä aktiivisempia ne luultavasti on ja sitä osa, enemmän ne osallistuu näiden kemikaalien hajottamiseen. Kolmospaketti liittyy hyvin vahvasti ykköspakettiin, ja siksi mä kerron sen tässä välissä. Siinä me etsitään uusia biomuuntumistuotteita, ja siihen me tarvitaan korkean massan, massaresoluution laitteistoja. Ja taas erotus tehdään nestekromatografialla tai GC kaasukromatografialla. Eli kun me syötetään näytä siihen laitteeseen, niin laite antaa meille kemikaalien tarkan massan, josta pystytään sitten laskemaan tota, niiden alkuainekoostumus. Sitten kun me ollaan löydetty sieltä mielenkiintoisia joneja tai yhdisteitä, niin me voidaan vähän törmäyttää niitä korkealla energialla ja saadaan niitä hajotettua pienemmiksi palaisiksi, joita kutsutaan fragmenteiksi. Ja näiden fragmenttien perusteella me voidaan sitten selvittää näiden yhdisteiden rakenteesta erilaisia asioita. Tässä kuvassa näette yhden yhdisteen, jonka olen erottanut sedimenttinäytteestä. Ylempi on sen yhdisteen kromatogrammi, eli se on sen piikki, jossa on kerättynä kaikki sen näytteen sisältämä analyytti tämän yhdisteen osalta. Sitten alla nähdään sen massaspektrometri. Siinä ihan oikeassa laidassa on se kokonainen yhdiste ja nämä siitä vasemmalle vasemmalla tulevat ö, piikit ovat sitten tämän yhdisteen fragmentteja, joista huomataan, että kun näitä tarkastellaan loogisesti, niin kyllä me pystytään selvittämään, että ja siellä on rikkeä siellä on fenylia ja arseenia. Ja nämä fragmentoinnit on aika öm, loogisia verrattavissa esimerkiksi Clark ykkösen hajoamiseen tai fragmentointiin. Me pystytään aika hyvin arvailemaan, että tässä saattaisi olla Clarkin hajoamistuote. No niin. Kun meillä on jonkinnäköinen arvaus siitä, että mikä tämä yhdistä sitten voisi olla, niin me pyydetään meidän synteetikkoa valmistamaan se näytä meille. Ja me saadaan sitten puhdas aine, joka me sitten analysoidaan samalla tavalla. Näin mä sitten tein tälle referenssikemikaalille, jonka mä sain tälle aiemmassa, aiemmalla kalvolla nähdystä, nähdylle yhdisteelle. Niin... Huomataan, että kromatogrammissa on täysin sama äm, retentioaika eli se tulee samaan aikaan analyysissä kuin äm, näytteessä. Se on jo hyvin vahva viite siitä, että saattaisi olla sama yhdiste kyseessä. Sitten kun tekee massaspektrometria-analyysin siitä, niin huomataan, että siellä on sama äm, samat fragmentit kuin näytteessä. Eli me voidaan olla aika varmoja siitä, että nämä yhdisteet on samat. Ja täten tämä eh, muuntumistuote on nyt tunnistettu. No mitä me ollaan huomattu tai saatu selville, että nämä kolme laatikoitua yhdistettä jotka me spiikattiin sinne sedimentteihin mm. ennen ö, inkubointia on hajonnut yli kymmeneksi erilaiseksi arseeni mm. Näette, että siellä on paljon happea ja rikkiä sisältävää ö, yhdistettä. Ja siis tämä on hyvin loogista, koska vedessä ne hapettuu. Ja tiedetään, että mm. Itämeressä on ä, hapettomia alueita, joissa ei ole happea, mutta sen sijaan rikkivetyä, niin näistä sitten pystyisi muodostumaan noita rikkiyhdisteitä. Toisaalta huomataan myös, että siellä on näitä metyyliyhdisteitä Ja metylointi on itse asiassa sellainen mekanismi, jolla bakteerit ja itse asiassa korkeammatkin eliöt, mukaan lukien ihmiset, yrittää tehdä erilaisia, erilaiset kemikaalit eh, vähemmän myrkylliseksi. Nämä ne ovat kaikki sellaisia hyvin luogisia löytyä näistä meidän sedimenteistä. Kolmas pakettiin kuuluu myös menetelmän kehitys, että halutaan tietenkin määrittää, että kuinka paljon sedimentien ympäristössä on näitä uusia kemikaaleja. Meillä on tietyt sellaiset kaaviot, joilla pystytään Tota, määrittämään näitä, mutta nehän ei tietenkään ole optimoituja, siis täydellisiä juurikin näille uusille yhdisteille. Joten meidän täytyy vähän sen hieno säätää, että miten me saadaan nämä ö, parhaiten uutettua sedimenteistä tai erilaisista biologisista matriiseista, esimerkiksi lihaskudoksesta. Sitten, minkälaiset menetelmäasetukset meillä pitää esimerkiksi nestekromatografia massamassaspektrometriassa olla, jotta me saadaan paras mahdollinen tunnistus ja tota, signaali sille meidän analyytille. Kun meillä sitten on ö, uudet menetelmät, niin me aiotaan myös analysoida aiemmissa projekteissa kerättyjä näytteitä. Nämä on esimerkiksi sedimenttejä Itämerestä tai Yhdysvalloista ja sitten meillä on myös aika paljon noita erinäköisiä biologisia matriiseja, kudoksia joistain merielijöistä, joita me otetaan sitten näillä menetelmillä. Kakkos- ja, ja nelospaketti liittyy myrkyllisyyteen. Kakospakotissa me tutkitaan fenylyarseni-yhdisteiden myrkyllisyyttä. Ja siinä me altistetaan kolmea eri eliötä. Sekä intakteille, kemialliselle taisteluaineelle että tunnistetulle hajoamistuotteelle. Ja katsotaan, että kuinka myrkyllinen kukin yhdiste sitten on näille tutkimuseläimille. Meillä on vesikirput. Äm, niitä on hyvinkin paljon sekä käyssä, että suolaisessa vedessä. Ja me halutaan selvittää niiden avulla, että mikä, missä pitoisuudessa nämä vesikirput sitten kuolevat kokonaan. Mikä on niin sanottu EC50-raja? Joka on siis pitoisuus, joka tappaa puolet äm, populaatiosta, eli kirpuista, jotka on siitä näitä astiassa Lieron kohdalla me halutaan selvittää, miten nämä yhdisteet bioakkumuloitumat, miten ne kerääntymät näihin lieroihin, ja toisaalta myös, miten ne vaikuttaa lieron lisääntymiskykyyn. Meidän kolmannelle äh, testieläimelle me tehdään vähän enemmän kokeita. Ne on ja Me halutaan selvittää tota, akuutti myrkyllisyys, eli taas EC50-raja, mutta toisaalta myös selvittää subletaaleja vaikutuksia. Eli nähdäänkö me ehkä jotain kehityshäiriöitä näissä kaloissa, kun ne kasvaa arsenipitoisessa ympäristössä? Vai saako ne ehkä jotain kehitys- tai siis käyttäytymis virheitä tai muuta sellaisia autoa käytöstä ja tota, muutoksia erilaisissa elimissä ja kehityksessä. Nelospaketissa me sitten tutkitaan ää, sinappikaasua. Ja tarkemmin ottaen me tullaan altistemaan ää, kirjolohen maksasoluja sinappikaasulle. Me selvitettiin, mikä on tälle meidän solukannalle tappava pitoisuus, ja sitten päädyttiin sellaiseen ei-tappavaan pitoisuuteen, jossa sitten tutkittiin mitä metaboliitteja soluissa muodostuu. Näistä kun ne altistaa sinappikaasulle. Tavoitteena on, että myöhemmin me saadaan myös syntetisoitua nämä uudet metaboliitit, jolloin me voitais tutkia näiden metaboliittien myrkyllisyyttä kalolle tai miksei muillekin eliöille, joita esiintyy tota, vesiympäristössä. Tässä me taas tullaan hyödyntämään korkeaa massaresoluution spektrometriaa todennäköisesti yhdistettynä nestekromatografiaan, mutta myös mahdollisesti nestekromatografia ydin magneettiresonanssispektrometrioon. Me kehitetään menetelmät näiden uusien metaboliittien määrittämiseen ja havaitsemiseen, ja tutkitaan havai havaijilta otettuja näytteitä. Ja katsotaan, kuinka paljon niissä on näitä sinappikaasun metaboliitteja, ja tietenkin kuinka myrkyllisiä ne sitten on olleet näille tota, havaijissa esiintyville eliöille Lopuksi mä haluaisin Tule esille, että tämä on hyvinkin suuri yhteistyö sekä VeriFinin sisällä että Sykkeellä. Meitä on se kymmenisen osallistuja tässä projektin pelkästään VeriFinin ja Sykkeen puolesta, mutta sen lisäksi, kuten aiemmin mainitsin, meillä on useita yhteistyökumppaneita erilaisista, erilaisista tutkimuskeskuksista. Esimerkiksi Norjasta, Saksasta, Virosta ja Yhdysvalloista havaajilta. Kiitos kaikki, kun osallistuitte tähän kemian luokkaan Gadolinin tota, esitykseen.